Jedan od malo arhajičnijih propisa i ovako malo neverovatnih na ovaj, na neki način, ali taj propis je trenutno je stojeći, je i taj da radnik mora da ima topli obrok, isplatu toplog obroka, kako se zove na ovaj uz platu. Znači, ili je poslodavac obezbedio topli obrok u smislu toplog obroka hrane, ili će isplaćivati nadoknadu, naknadu za topli obrok. U skladu sa zakonom, ta isplata sme biti jedan dinar mesečno. Dakle, jedan jedini dinar, jer u zakonu nigde ne piše koliko, piše samo mora. To jednostavno znači da jedan dinar mesečno sme biti topli obrok. Ono što to nije najgore. Mnogo gore je ono što na isplatu toplog obroka Mora da se obračuna porezi i doprinosi da se plate porezi i doprinosi. Zato što mi imamo jedan veoma arhaičan zakon koji kaže da svaka isplata radniku je neko činjenje radniku, i da je to neko činje u smislu kao da je dobio platu. I onda znači ako nekom radniku vi dođete i date 100 kg krompira, to se računa, ono to se računa, ono po evro, to se računa kao da ste mu dali 100 evra i vi na 100 evra morate da platite poreze i doprinose. Ovaj shodno tome Zakonski gledano, topli obrok ili poslodavac nabavlja za radnike, pa da li je kantina ili ima svoj kuhinj ili već, i a, a, a, a, daje radnicima, dakle kako se zove, servirani topli obrok, ili isplaćuje, ali na tu isplatu mora da plati poreze i doprinose. Sad, začkoljica je još sledeća. A, ukoliko poslodavac Uh, naručuje tople obroke, dakle zaista kako se zove, ima pripremu, serviranje ili već ove plaća, on i na to, na ishranu radnika, znači ne na novac, nego na samu ishranu mora platiti poreze i doprinose i kako to u stvarnosti izgleda, recimo zapuslite catering, catering da vam donosi hranu na radnike, ukoliko napišete da je to hrana radnik je vi morate na cenu cateringa na onu fakturu da platite poreze i doprinose kao da ste ih isplatili radnicima. Arhajičan zakon Krajnje je vreme da se menja, ali dok se ne promeni, takav je.